فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُّوا قولكم جهروا به واسروا قولكم او جهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلوبه امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تنور. أم أمن فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى موسوعة إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فَوَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِتَنَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا قُلْ هو الرَّحْمَنُ قل هو الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا